Hei, olen Virjokoho, luontaisia energiahoitaja. Tunnetko sinä enkelten kutsun sinun sydämessäsi ja haluaisit tutustua heihin lisää sekä kaikkiin muihin henkimaailman, taivasten valtakunnan auttajiin ja oppaisiin? Enkelikursseillani autan ja opastan sinua kuinka voin tyhdistää enkelten maailman osaksi sinun koko elämääsi ja ennen kaikkea tuoda heidät siihen sinun arkeesi auttamaan ja opastamaan sinua. Voit opiskella enkeleitä nettikurssin avulla. Siinä saat videotervehdykset, erilaisia visualisaatioita, äänitteitä, Joiden avulla voit edetä sinun omalla henkisellä polullasi ja tutustua enkeleihin, suojelusenkeleihin, arkkienkeleihin ja kaikkiin muihin valoolentoihin ja oppaisiin. Lisäksi saat huikean ison kirjallisen materiaalin ja teemme paljon erilaisia tehtäviä, jotka auttavat sinua lähentymään enkeleiden kanssa. Tai voit tulla lähikurssille, jolloin kurssi kestää kaksi kertaa kaksi päivää. Välin sinulle jää aikaa tehdä tehtäviä ja sisäistää näitä enkeliasioita. Kopit kuuntelemaan sinun omaa sydämesi ääntä, sinun omaa intuitiotasi. Ja näin pääset lähemmäs omaa itseäsi. Haluan myös auttaa sinua oppimaan ymmärtämään elämää vähän syvällisemmin sinun omasta sielustasi, korkeimmasta minästäsi käsiin. Haluan auttaa sinua löytämään myös luottamuksen sinun itseesi. Mutta ennen kaikkea, Oppisit kuuntelemaan sitä sinun omaa sydäntäsi, intuitiotasi ja enkeleitä, oppaitasi, jotka haluavat auttaa ja opastaa sinua sinun matkallasi. Ajattelepa nyt, onko mitään järkeä, että enkelit pyörittelevät vaan peukaloitaan, kun odottelevat, että sinä pyytäisit heidän apuaan. Joten nyt on aika ryhtyä toimeen. Hentymään enkeleiden ja oppaiden kanssa, jotka oikeasti haluavat auttaa sinua. Ota ja varaa siis aikaa itsellesi ja anna minun auttaa sinua tällä sinun matkallasi, sinun omalla henkisellä, sinun sydämesi polulla. Lähetän sinulle ison, ison, ison virtuaalihalauksen ja toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi. Mukaan kursseille, joko verkossa tai lähikurssille. Upealle matkalle enkelten ja uppoiden kanssa. Heippa ja kursseilla nähdään!